Salutare tuturor. În acest video dorim să vă arătăm cum să utilizați opțiunea de suplimire retragere de pe site-ul Eu mă numesc Cristian și fac parte din serviciul suport al companiei Bpay. Pentru început, trebuie să intrăm pe site-ul și să accesăm opțiunea de suplimire retragere. În compartimentul acesta putem să verificăm suma transferului care dorim să-l primim în contul nostru BPay. De asemenea, putem să verificăm suma care o expediem când facem noi un transfer. Spre exemplu, vreau să fac un transfer internațional pentru o persoană de peste hotare. În compartimentul suprimirii retragerii, pot verifica prin ce sistem mi-este mai comod și mai convenabil să fac transferul. În câmpul transferați, selectăm sursa din care se va efectua transferul. În cazul nostru, selectăm portofelul BPAY. În câmpul primiți, putem să alegem portofelul sau un sistem în care dorim să facem transferul, după care indicăm suma în valuta lei, care dorim să o transferăm. Ca un exemplu, vom alege sistemul Contact EURO. Și vedem ce sumă va fi expediată. Același lucru îl putem face și cu sistemă contact în dolari sau cu alte sisteme de transfer Unistream, Wellsend, SEPA și alte transferuri bancare sau transferuri între portofelele electronice. În cazul în care noi trebuie să primim un transfer pe contul nostru BPay, în câmpul Schimb putem verifica ce sumă în lei vom primi. Spre exemplu, alegem în câmpul Transferați sistemul Contact și în câmpul Primiți alegem portofelul Bpa. Introducem suma transferului și în câmpul Schimb o să ne arate suma în lei care o vom primi după convertare. Dacă suntem de acord cu suma care ne apare, apăsăm pe butonul Continuare și finisăm până la capăt transferul nostru. De asemenea, pe pagina aceasta este un câmp separat cu partenerii care oferă direcții de schimb suplimentare între portofelul BIP și alte portofele electronice. La microfon a fost Cristian și ne vedem în următoarele video.